السلام عليكم الناس الكل اليوم رجعناكم في فيديو جديد مع سايفي هاد اليوم باش نعمل ملحقة لسمارت براسات اول ما تكون وصلنا لنهايه الفيديو وماتنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب.